Catifes turques de doble nus, el millor d'or per a la noia casadora. Somni per al turista occidental. La tenda dels nòmades perduda en el silenci de les amples estepes. I el quilim vigorós, amb fils que s'entrellacen com un tapís. Maseca el tamboret i a poc a poc, amb fina cullereta de plata, menja un iogult amb mel i llavors de rosella. A la nit, a la sala en penombra, assaboreixo un glob de raqui, mentre contemplo en badalit les danses antigues enigmàtiques, amb música de gralla i de tambor. Tinc en cara a la boca el caramel amb sucre, la dolçó del pastís. Mig emboirats els ulls, somio que trepitjo amb els peus nus. Una catifa turca.